سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاوندر در یوتیوب تماشا کنید. با یه ویدیو دیگه اومدیم که در خصوص معیارهای اصلی انتخاب های رمزارز ها که حالا اصطلاحاً صرافی مجازی بهشون گفته میشه تو بازار کریپتوکارنسی با شما صحبت کنیم می‌خوایم که فاکتورهایی رو به شما آموزش بدیم که به راحتی سرتون کلاه نذارن بدونید که تو کدوم اکسچنج میتونید کرپتوتون رو به هر کرپتو دیگه یا پول فیات تبدیل بکنید حتی این موضوع روی کرپتو که در داخل کشور میتونید تبدیل بکنید هم حاکمه ما یه سری معیار به شما میدین این شابلون شما میتونید برای هر اکسچنجی استفاده کنید پس در نظر داشته باشید که این فاکتور ها میتونه به شما خیلی کمک بکنید در ادامه پیشنهاد میکنم یه قلم و کاغذ برداریم این نکاتی که من خدمتون توی این ویدیو توضیح میدم رو یادداشت بکنید تا بتونید بعدا ازش به نهوه استفاده کنید مطابق معمول سمت راست. صفحه پایین شما شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید ویدیوهای ما تو شبکه آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه‌ها هم شما می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات حوزه کریپتوکارنسی مطلع شین اگر موضوع براتون جذاب هست پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو ببینید و اگر تا الان هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین و اون زنگوله فشار ندادین قبل از هر کاری اون انجام بدید ابتدا تا بتونید از آخرین ویدیوهایی که براتون به اشتراک میذاریم مطلع بشید خب بریم در ادامه موضوع ما انواع مختلفی از اکسچنج رو توی این بازار داریم همونطور که میبینید اون ستای بالا که سنترالایز، دیسنترالایز و هایبرید هست با مخفف های سی دی ایکس و هایبرید هم که همونطوری نوشته میشه شناخته خواهد شد توی این ویدیو ما و در بازار هم با همین عناوین ازشون یاد میکند اینها با هم یه تفاوت هایی دارن توی این همون مدل سنتی و قدیمیه این همون کارگزاریه ای که شما تو بورس باشون با سر و کار داری مراجعه حضوری میکنید یا اینکه از طریق سایت دارین اطلاعات رو وارد میکنه براتون خرید و فروش انجام میدن این مدل سنتی خب یه مقدار استفاده ازش آسونه چون جا افتاده سالهاست داری ازش استفاده میکنه و عادت کردین بهش نقدینگی بالایی داره توی این بازار چون تعداد آدم زیادی جذبش شده سرعت بالای تراکنش تو اینا وجود داره خب این با شما سری میتونید پولتون رو به هر کریپتو و بلعکس تبدیل بکنید و قابلیت تبدیل به پول فیات داره یعنی شما این کریپتوار رو که خریدین و هوایی سودی یا نوستانی نگهش داشتین حالا میتونید به پول فیات تبدیل کنید و پرید ازش استفاده بکنید اما این سنترالایز بودن اکسچنج ها یه سری معایب هم داره از جمله اینکه کنترل وچ توسط خود صرافی انجام میشه یعنی شما اینو انگار دارین میریزین به حساب صرافی و خب این یه مقداری نگران کننده هست میتونه به قول دوستان بپیچه بره یا اینکه داستان کیوایسی رو انجام میده دقیق اطلاعاتی رو از شما میگیره اسناد خاص بانکی رو ازتون از میخواد هویتی رو ازتون از میخواد و این خب مسئله ساز میتونه باشه در بعضی موارد آسیب پذیرتر یعنی هر چی شنیدین که اومدن زدن این اکسچینج و رو بردن این حکر را بیشتر تو اون ها بوده و اینکه تحت نظارت قوانین سازمان ها و دولت هاست و اینکه خب محدودیت های قوانین و مقرارات برش حاکمه اما کانسپت بلکشین این بود که اصلا قرار نیستش که کسی رگولاتور این بشه از نمونه های بارز این سنترالایز میتونم به بایننس و کوین بیس اشاره بکنم. که خب نمونه های بسیار مشهوری هستن و صاحبان اون جز میلیارد های دنیا شناخته میشن در خصوص دیسنترالایز ها یه مقرد داستان فرق میکنه اصلا این، یعنی واقعا اون بلاکچین اینجا رسوخ پیدا کرده برپایی قرارداد های گوشمند ایتریومه و اینکه یه جایگزین مطمئنی و قابل اتکایی برای اکشینج های سنترالایز هست و اینکه دیگه شرکت کنترل رو دارایی نداره و این دارایی در اختیار شماست بین دو نفر این معامله انجام میشه با روشایی که خب به روش های جدیدی هست این کار انجام می‌پذیره هویت شما قطعا توی این دیسنتراलाइजد ناشناست باقی خواهد موند و اسناد شخصی از شما نمیخواد اسناد خاصی رو از شما نمیخواد مثل آیدی کار بعضا بعضی بروکرها و اکسچنج یه سری کشورات تحریم هستن این اطلاعات در اختیارشون قرار بگیره اون حسابو بند میکنن اعتمالا شدید که که زیاد ایرانی حسابشون توی مثلا بایننس بلاکه شد و هر کاربری هم همونطور که گفتم دارای خودش دست خودش خیلی راحت میتونین کار انجام بده احتیاج به یک KYC خیلی سفت و سخت هم وجود نداره امنیتش هم بالاتره شرکت همین وسط نمیشینه که این پول شما کریپتو رو بریزین به حساب اون بعد اونجا تبدیل بکنید و خب عملا وقتی این اتفاق میفته امنیت بالاترین حکر نمی... نمیتونه بیاد سراغ اینا تو شبکه دیتا دست خود شما از خود شما یه خطای امنیتی انجام داده باشین و خب همونطور که معلوم از اسمش دیسنترالایز توضیح شده است و این توضیح شده گیش باعث امنیت بالای اون شده و حکرها بیشتر سراغ سنترالایز ها میرن و خب در نهایت هم تحت بوششیش قانون مقررات نیز یه فرا قانونی فرا، ملیتی و کشوری داره اینا فعالیت میکنن در دنیا اما خب یه ایرادی که داره اینکه سوالت ترکنش پایین تره فقط کریپتو به کریپتو میزنه فیات نداره و خب این نکته مهمیه دقت بکنید خب من کیس ایرانی براتون بگم اگر دیدین جایی بهتون میگن ما شما رو مثلا ام کیو اس نمیکنید که نمیخوام بهتون میفروشیم تبدیل میکنید یه موقع شک کنید چون اینا تعداد زیادیشون اینجوری کلاهبردار بودن نمیگم همه ولی میگم تعداد غریب اتفاقی اینجوری بودن یه موقع نگران این مسئله باشین به هر کسی و هر جایی اطمینان نکنید تو گروه های تلگرامی خیلی میبینید میگن که مثلا میخرین بهتون میفروشیم ولی در نهایت میبینید که طرف بعد مدت ها دنباله پولش بود تا ببینن اصلا میتونه بگیره یا نه و خب این ویدیویی که در حوزه اسکم تایید کردیم من پیشنهاد می‌کنم حتما مشاهده بکنید بالا کاردش میکنم براتون که بر هر این نکات باید مد نظری معاملگر گر باشه و در نهایت هم هایبریدا ها که یه تاب از سنترالایز دیسنترالایزه اومده از هر دو تا این سیستم والد و والد می‌بینیم اینجا هم رسوخ پیدا کرده و این نکته درش لحاظ شده که بتونیم ترکیب بهترین را از سنترالایز و سنترالایز داشته باشیم تا بتونیم خدمات ویژه به معاملگران ارائه کنن و خب از اون جمله توی هایبرید میتونیم به کورکس اشاره بکنیم توی دیسنترالایز هم مثلا و آیدکس اینا جز موارد یصرافیایی هستن که توی این خیلی مشهور هستن یه گوگل بکنید براتون اطلاعات کافی میاره در ادامه هم بروکرها رو میبینید در ادامه هم بروکرها رو میبینید که خب اینا بر اساس یه قواعدی اومدن همون دقیقاً اینا نقش همون سعه رو دارن، رو دارن، فضایی رو به وجود دارن که شما میتونید خرید و فروش توش انجام بدین و اینکه یه سریم اپلیکیشن هستن که جایگزین اینها شدن و این خدمات روی اپلیکیشن بر مبنای توکن ارائه میکنن که عملاً میشه همون داستان قراردادهای هوشمند بر واسطره اتریوم. حالا فاکتورا رو میخوایم با هم بحث کنیم. پس تو ویدیو قبلی ما در خصوص دستبندی اینها نگاه کردیم مزایا و معایبی دارن و دیسنترالایز خب امنیت بالاتری تق... تقریبا نسبت به بقیه موارد داره توی اسلاید دوم می‌خوایم ببینیم اون فاکتورهای اصلی که میتونه ما رو در انتخاب یه دونه اکسچنج و در نهایت حتی بروکر راهنمایی بکنه ازش استفاده کنیم من اینا رو تیتوار دارم میگم میرم جلو توضیحات مربوطتشو میگم امیدوارم که بتونید یادش برید یکی کمپریج باشه یعنی قابلیت تبدیل کوین به توکن به آلت کوین و استیبل کوین رو داشته باشه استیبل کوین‌ها بسیار مهم هستن این به خاطر این زمانی که شما می‌خواید نوسان بگیری یا معامله انجام بدید استیبل کوین برای شما نقش یه دارایی ویژه داره مخصوصاً روی دیسنترالایز کسب پول فیات هم تبدیل نمیشه یه ویدیو در این خصوص تهیهح کردیم حتما توصیه میکنم اونو ببینید این بالا کاردش میکن براتون لیکویدیتی و ولومه. قابل توجه داشته یعنی اون میزان تراکنش های بالا داشته باشه اکثرا این مسئله میپردازن میگن و مثلا اگه ایرانی باشه میگه من مثلا در روز انقدر میلیارد دارم تراکنش میزنم یا خارجی باشه مثلا انقدر میلیون دلار دارم تراکنش میزنم این باعث میشه یه مقداری قیمت اون فییه که از شما بابت ترزاکشن می میگیرن عادلانه تر باشه و ضملا قیمتش چون تو تعداد نمونه زیاد میشه از نظر آماری ارز میکنه جامع به سمت نورمال میل میکنه و وقتی به سمت نرمال میل می اون حالت زنگوله شکل قیمت به وجود میاد و قیمت متعادل تر این بازار یک قیمت یکسان نداره شما قابلیت آرویتراج بین های مختلف رو دارید که خب این یک بحث جدایی هست بحث امنیتش هست رو کی وای سی و آنتیمانی لاندرینگ بحث های و کی وای سی هم که خب شناخته احراز هویت معامله معاملگران هست دقت بکنید که حتما توش اشاره شده باشه که از cold storage استفاده میکنم جزء انوای کیف پوله که تو ویدیو کیف پول براتون توضیح دادم این هم بالا کارت میکنم اگر ندیدیم برید یه بار دیگه مشاهده بفرمایید second factor یعنی هم براتون مثلا ایمیل بیاد اسمس بیاد به این راحتی با یه دونه دوتا اوکی کردن قاعده فووس انجام نشه خب این امنیتی میبره بالا یا از طریق اس ام اس باشه این سکند فاکتور ادیتین که یا از طریق ایمیل باشه یه کاستمر ساپورت این خیلی مهمه که جواب سوالتون رو بدن قبل از اینکه معامله کنی حتما ازشون بپرسید که محدودیت هایی برای معامله ایرانی دارن ندارن محدودیت خاصی قائل میشن فیل و کمیشنایی که میگیرن دقیق ازشون از طریق ساپورت بپرسین وقتی سوال میپرسین میلی ثانیه جواب میده قاعدتا تو همین ترید هم اگر به مشکل بخوره به جواب خواهد هزینه های معامله هست اکثرا یک درصد ترانزکشن بابت این از کل مبلغ بابت این کارگزاری ازتون میگیرن و اگر مثلا حجم معاملاتتون بالاتر بره با این هم کمتر میشه بعضی هاشون هستن که بابت انتقال پول غیر از این مثلا شما خریدی تو به پولتون چیز داری اسمش چی شما بعضیشون هستن که, بعضیشون هستن که بابت ویدرا کردن اون پول به کیف پول دیگه شما یه حزینهی میگرد چون اکثرا یکی کیفه پول در داخلشون دارن اون معامله اونجا انجام میشه و چون هم میخواهید انتقال بدید اونا یه موقع میبینید عدد قابل توجهیه که اینا رو در نظر داشته باشین جمع اینا یه دفعه یه عدد گندهی نشه و بعضا هم از کریدیت کار دوید کارد بابت تبدیل پول فیات به کریپتو کارنسی استفاده میکنن جدیدا هم ویزا کارت بعضی جاهاو اکसेप्ट میکنه اینو بعضی موارد تا 5 دسته و حتی بالاتر از اون کمیسیون میگیرن اینا رو قبل از اینکه یه کارگزار یا بروکر یا اکسچنج انتخاب بکنید این موارد رو مد نظر داشته باشید این قسمت خزینه ها چون خزینه های پنهان هم بعضن ازش یاد میشی یعنی شما کلی بابت این کمیسیون دادی و آخرش هیچی به چی یه سری قوانین الیگال اسپیکت داره که فقط یه سری کشور خاص رو میپذیره یه سری آدم ها رو با شرایط خاصی میگیره بعضیشون بیمه میکنن این خدمتون از شود کریپتو و سرمای که در داخل صرافیشون هست اینا با اعتبار بالاتری هستن چون اگه اتفاقی گفته مثل اون داستان هکه رو کههی مرتب به اینو حمل نمیکنن پول شما سرجاش خواهد بود نباید بایه لگه زمانی بهتون بر میگرده ترنسسپنسی که دارن اصلا این دفترشون کجا هد کوارتتشون تیمشون کیه و اینکه این داستان تیمشون کیه تو اون آی سی او بچ اگه یادتون باشه یه دو ویدیو تهیه کرده بودیم که خیلی راحت میتونید این تیم تولید کنن درره ببینید اینجا، هم همین موارد حاکم هست خیلی دقت بکنید مسئله این ویدیو آی سیو بینچم بالا کارت میکنم مشاهده بفرمایید و اینکه اصلا آدرس این کل ستوریجش رو کرده یا نکرده خب این مهمه شما بدونید به چه صورتیه توی ویدیو کیف پول میلیاردر های بیت کوینی هم این مسئله کامل توضیح دادن. این بالا براتون کارد میکنم این فیلم‌ها به هم همه وابسته است. من توصیه کنم که اینا رو زنجیروار ببینید که مفاهیم براتون قابل درک باشه اگر از وسط یک ویدیو اومدین به این کارت‌ها توجه کنید، روش کلیک کنید و اطلاعات کامل رو از روش بگیرید. رپیوتیشن که مربوط به اینی که مثلا این کارگزاری یا این صرافی اگر قبلاً مورد حمله قرار گرفته، خب ریسکش بالاتره. چرا بعد کاری انجام بدی. یه مقدار حواستان مسئله جمع باشد بحث ایزاییزک راحت باشید تو استفاده کردن از اون صفحه ریویو های مربوط به اون اکسچنج ها بخونید تو کامیونیتی که وجود داره مثلا تو ریدیت بیت کوین فوروم که مربوط به اکسچنج و بروکر ها هست این کمک بهتون میکنه یه دیدی نصال مسئله پیدا بکنید ما یه ویدیوی هم میکنیم در خصوص اینکه چجوری با ریال یا خدمتون از شود ارزای دیگه مثلا از این اسیبیل کوین بتونید کریپتو بخرید که اون تو یه سری نکته داره تو این راحت بودن استفاده از این سایت که پیشنهاد میکنم اون هم توی کانال ما دنبال کنیم بعضا متقاضی و تریدر دنبال اینه که بتونه تبدیل کنه به پول فیات اینو پول فیات که بارها توضیح دادن پول هم کاغذی عرضه کشور مثلا میخواد به یورو تبدیل کنه به ریال تبدیل کنه دلار یا هر عرضه دیگه بعضی از این تریدرها ها این اجازه رو میدن بعضی نمی نمیدن یا یعنی این قابلیت رو ندارن عملا تو سنترالایزه ها این امکان وجود داره تا دی سنترالایزه. اینو این مد نظر داشته باشین و بعضی موارد ها وجود داره که لیوریج میکنن امکان اینو میدن که تریدر بتونه تو یه مثلا دو برابر آوردش اعتبار بگیری یا درصدی از اون اعتبار بگیری دقیقا مثل همون اعتباری که توی معاملات بورس به شما ارائه میشه اینجا هم حاکم بعضی از بروکره ها و اکسینج ها این قابلیت در اختیار شما میذارن و هر آن چیزی که شما بر اساس تحقیق خودتون بشریسین doing your own research میتونه این لیست رو تکمیل کنه پیشنهاد میکنم اگر موردی پیدا کردین که توی این ویدیوی من نبود و فکر میکنید برای بقیه دوستان مسمر سمر هست حتما تو قسمت کامنت های ویدیوی مربوطه در شبکه کریپتو فاندر در یوتیوب یادداشت بکنید بقیه دوستان هم ببینن اگر نکته جالبی باشه که من براش حتما یه ویدیوی جداگانه اختصاص میدم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین ما رو لایک کنید این ویدیو رو با دوستانتون و در شبکه‌های اجتماعی شیر بکنید اگر تا الان سابسکرایب نکردین و علاقمند شدین به مطالب ما حتما سابسکرایب بکنید دکمه زنگوله رو بزنین که از آخرین اطلاعات به صورت باخبر بشین ویدیویی که مشاهده می‌فرمایید ویدیویی است که می‌تونه به توسعه دانش شما کمک بکنه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.